Військовослужбовець Ілля отримав снайперське кульове поранення в плече в зоні проведення операції об'єднаних сил на Маріупольському напрямку, розповів чоловік. Каже, зараз почувається фізично і морально вже краще. Був снайперський постріл зі спини під час переходу між позиціями. Бойовий медик надав привинну допомогу одразу. Одразу почалася евакуація мене з зони ООС до найближчого госпіталя, також в госпіталі одразу почали обробляти рану, дивитись загрозу життю. Чоловіка привезли з запорізького військового шпиталю на консультацію та до обстеження до університетської клініки Державного медичного навчального закладу. Про це зазначає Наталія Полипенко, заступниця начальника госпіталю з медичної частини. Ми провели і консультативне, і діагностичне обстеження консультації спеціаліста це хірурга і невропатолога, а також обстеження одного із бійців це аудіограма. І консультація сордолога, а також обстеження, електродейроміографія, тобто з кінцівки внаслідок травми верхньої кінцівки поранення було обстежували ще руку. На щастя, у бійця при не був травмований судинний нервовий пучок і немає розладів рухів, немає ознак чутливості, що дає перспективи на повне відновлення функції кінцівки. 16 лютого у бійця операцію в військовому шпиталі яку спільно проведуть медики закладу та вишу зазначили в госпіталі. Ілля каже, після повернеться на службу. Застосуємо наші сучасні методи анестезіологічної допомоги, а саме виконання оперативного втручання під регіональну анестезію, тобто загальної анестезії пацієнт не потребує. Нагадаємо, співпраця між Державним медичним університетом і Запорізьким міським госпіталем розпочалася в 2014 році. А 28 січня цього року був укладений договір про поглиблену взаємодію в різних медичних напрямках. Маргарита Галіч, Олена Пода, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.